Днешното видео, как най-леките карания могат да ви направят още по-бързи. Да започваме! Време е за ново видео. То ще бъде на тренировъчна тематика, като ще даде началото на поредица от видео, в които ще разгледам всяка една тренировъчна зона по-отделно. Какво е обославя, защо е важна, какви са физиологичните характеристики, за какво помага и така нататък. За да може да се оптимизира който и да е тренировачен план е много важно да има критерии, по които да се определят тренировачните натоварвания. Основните два критерии познати на широката общност са лактата и пулсовата частота. За лактата ще говоря видео така, че тук ще се спра единствено и само на тази пулсова частота. Той е в днешното видео започвам с винаги пренебрегваната зона, 1 или така наречената възстановително стабилизираща зона. Ще започна с това какви са физиологичните и характеристията, тя се характеризира с работа на мускулните въкна от тип 1, т.е. бавните червени мускулни въкна. Тези въкна с богатия си митохондриален апарат създават условия за поддържане на двигателната дейност. Съвсем набързо да обясням какво са митохондриите. Това са клетъчни органели, които са част от състава на клетките. Митохондрите приемат и двата основно енергосъздаващи субстрата, а именно въглехидрата и кислорода. И тези се за създаването на енергия, които кара мускулите ви да работят, както и сърцето. В зона 1 пулсовата честота не трябва да преминава повече от 60% от максималния ви пулс, тя трябва да бъде когато сте в тази зона между 50 и 60%. Концентрацията на лактат в кръвта е към едно, 1 1.5 милимола на литър, като даже 1,5 е твърде много. За възстановяване на енергетичните депа, когато се намирате в тази зона, се използва гликогена, глюкозата, но най-вече свободните масни киселини, които всеки човек има в изобилие. Тази възстановителна зона 1 със сигурност трябва да присъства в тренировъчния ви план, тъй като тя е един от най-важните фактори, които ще ви направи по-бързи. Не защото само ако стоите в нея, ще подобрите тренираността ви, а защото след по-тежки тренировки ще раздадете време на организма ви да се възстанови и да достигне по-високо следващо ниво т.е. така наречената супер компенсация. Леките карания в зона 1 са доказани като най-добрият метод за засилване на възстановителните процеси в организма. Продължителността на тези карания трябва да бъде от 45 до максимум 75 минути. Това може да се определи на база в часовете, които правите на седмица. По време на тези карания не трябва да изпитвате натоварване, като трябва да имате също и сравнително висок каданс. Сега какво е висок каданс? За всеки човек е различно. Аз поддържам от около 95 до 100, за мен 105-110. Е висок каданс, но ако някой от вас кара с 75-80, то за него би било 90 дори висок. Чрез тези леки карания ще стимулирате кръвообращението, което е основен фактор при ускоряване на възстановителните процеси. Съответно, през мускулната тъкан ще приминава повече кръв богата на кислород и хранителни вещества, а освен това чрез леките карания ще може да премахнете и натрупаната лимфна течност, която се образува след тежка тренировка и ви кара да усещате краката си подути. Буквално леките карания може да ги разглеждате като масаж на краката. Тези карания трябва да бъдат колкото се може по-поравно, без излишни ускорения. Но! Ако живеете в София, сте предсакани отново от живота, защото дълго излезете на спокоен път, ще минат дне 15-20 минути, което е 25% от карането ви. Често ще бъдете на светофарият, където има шанса да се изстрелвате, но не го правете! Имайте дисциплината. На мен също така, често ми се е когато излеза на такива карания, да има хора, които тръгват да се състезават с мен. Това се случва, защото карам и по-бавно и решава, че имат и шанса. Немалко малко от вас могат да тръгнат да се гонят с тези хора, но не забравяйте каква е целта на тренировката. Забравете за скоростта, оставете евото си вкъщи и бъдете дисциплинирани. Излезнали сте все пак да си починете физически и психически. Това за психическата почивка отново въжи, ако не сте от София. Защото ако сте тук по-скоро ще се натоварите. И трябва да сте голямо преде и да не ви пука за трафика, т.е. да имате психическа устойчивост. Друг вариант, ако се намирате в тази ситуация, е да карате на тренажора. През зимата това е може би един от най-добрите варианти, тъй като ще радете възможност и на имунната ви система да се възстанови, а и няма да се борите с трафика. През топлите месеци също не е лоша идея, защото карането на тренажора може да бъде много по-контролирано и ще може да стоите в зоната много по-лесно. Освен това, ако Имате изклонността да задържате вода по време на почивните дни, карайки на тренажора в зона 1, без вентилатор, когато навън е 20 градуса, ще може да изхвърляте водата. Все пак не забравяйте да се хидратирате, докато го правите. Тук искам и да добавя един голям мит, който за съжаление чувам не чак толкова рядко, а именно фразата, когато е минало, когато е минало сътезанието и се казва на следващия ден, излезни да покараш леко да разбиеш лактата. Първо, лактата не е нещо, което се натрупва и запазва във времето. Някои хора може да си мислят, че се наслоява или аз не знам точно какво, и затова усещате болката в краката след тренировка или състезание. Концентрацията на лактата в кръвта почти винаги, след като сте имали дори много интензивна тренировка, след около 20-30 минути без физическа дейност се връща в изходно състояние. За разликата между млечната киселина и лактата, как се формира, защо може да да бъде полезна, как може да използваме като енергоисточник, ще говоря в друго видео, тъй като ще може да се каже много. Как да карате обаче в тази зона? Истината, че за много хора се оказва, че това е много трудно. Усещането за натовареност, когато правите възстановителни карания, трябва да бъде толкова ниско, че да се чудите дали има смисъл от карането и дали въобще не си губите времето. Повярвайте ми, има смисъл. Ако гледаме от скалата от 1 до 10, трябва да усещате карания. Между 2 и 3, като едно е най-лесно, а 10 сте на абсолютния си максимум. Със сигурност, правейки такива леки аръдня, ще ви помогна да се възстановите много по-лесно, ако просто стоите на дивана, но и прекарвайки време в тази зона едно, това също е един допълнителен начин да прекарвате повече време на колелото, и да свиквате със стойката, ако те първа започнете да се занимавате с спорта. От психологическа гледна точка, тренировките в зона 1 също имат голямо значение. Когато тренирате усилено и стигате предела си по време на тези тренировъчни сесии и това се поставя често. Има голям шанс да загубите мотивацията и въобще цялата радост от колезненето. Та по време на тези леки карания може да се насладите на самото движение, да правите кафе пауза, да спирате, когато решите, да се социализирате. Та да, това е за днешното видео. Надявам се, че ви е допаднало сте научили малко повече за зона 1, особено за хората, които те първа навлизат в колезнението. Надявам се, че ще може да имплементирате по-често във тренироващите си планове. А в следващото видео на тренировъчна тематика ще говоря за зона 2, която също е много важна, особено в зимните месеци. Не знам дали сте забелязали, но ето там отзад има нещо интересно, нещо, което ще бъде главен герой на следващото видео и нещо, заради което съм много въодушевен. Само ще спомена е Shimano RC903 Леле, нямам търпение. Това е за днес. Едно палче нагоре. Абонирайте се, тъй като предстоят още видеа на тренироваща тематика и ще се видим от следващото. Айде! Чао-чао!